لا أنت تريد أن أنا رملة طيرة من بعيد وسط الهوا أنا قلبي دا شبه البلح جوا نوا أصفر لوني وقعت من فوق النخيل اصفرلوني يا صحاري يا طيبة مهجورة ونزلت تحت الرمل ادور على مرت سنين وسؤال وحيد جوايا بيدور لدي كانت هنا من قد ايه وعملت ايه علشان تكون بالحجم ده والصلب ده والاسود دي زي انا to haunt أنتِ من And it all.